Θέλω να σα συγχαρώ γιατί πραγματικά έχετε κάνει μια εξαιρετική δουλειά και έχετε βάλει ένα πλαίσιο το οποίο είναι φιλόδοξο, μακροπρόθεσμο, αλλά θεωρώ και ρεαλιστικό. Και πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο να μα δοθεί σήμερα η ευκαιρία να γίνει μια σύντομη παρουσίαση των βασικών αξώνων. ώστε εντό ενό σύντομου χρονοδιαγράμματο να πάρουμε και τι απόψει και τι εκτιμήσει όλων των κοινωνικών εταίρων για να μπορούμε να καταλήξουμε πια σε ένα κείμενο το οποίο θα αποτελεί ένα σχέδιο αναφοράς για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, το οποίο θα κατευθύνει και τις πολιτικές μας εν του Recovery Fund, το οποίο πιστεύω ότι θα θέσει στη διάθεσή μας σημαντικούς αναπτυξιακούς πόρους, αλλά θα επεκτείνεται και πέρα από αυτό, θέτοντα προτεραιότητες οι οποίες δεν είναι απλά βραχυπρόθεσμες, αλλά και μακροπρόθεσμες. Έχοντας διατρέξει τουλάχιστον το Executive Summary, Έχω δει ότι πολλές από τις προτάσεις, όχι όλες, κατά είτε, αλλά πολλές από τις προτάσεις της έκθεσης κινούνται στη γραμμή όχι απλά των δικών μας πραγματικών δηλώσεων, αλλά και δράσεων που έχουμε ήδη δρομολογήσει, αλλά προφανώς αυτό είναι ένα πολύ φιλόδοξο και πυκνό σχέδιο. Το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει τον ίδιο τον παραγωγικό ιστό τη χώρα και θέτει στόχου οι οποίοι, εφόσον μπορέσουμε να του πετύχουμε, θα μιλάμε πράγματι για μια μεταμόρφωση τη ελληνική οικονομία. Οπότε και πάλι, κύριε, κύριε καθηγητά, κύριε Πισαρίδη, κύριε Βέτοα, κύριε Βαγιανέ, κύριε Μεγίτ, ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά που έχετε κάνει και να ευχαριστήσω και όλου του συνεργάτε σα, του οποίου μνημονεύεται στην, στην εισαγωγή, διότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι εργάστηκαν <laughs> για την έκθεση και να σας δώσω το λόγο να διατρέξουμε, δεν θα διατρέξουμε προφανώς όλη την έκθεση, αλλά τουλάχιστον τα, τα βασικά σημεία, ώστε να έχουν μία εικόνα και οι κοινωνικοί εταίροι του βασικού σαν σκεπτικού.